Ja Reina tässä moi. Isolta arkkimedes on laskutusohjelma yrittäjälle. Se on ensisijaisesti suunniteltu yksinytäjille ja ammatinharjoittajille ja ilmaisesta alkava hinnoittelumallimme takaakin sen sopivan aina vähäisestä laskumäärästä suurempaankin yritykseen asti. Archimedes on tarkoitettu yrityksen laskuasioiden hoitamiseen, eli yrityksestäsi lähtevien myyntilaskujen luomiseen ja lähettämiseen, sekä myöskin yritykseesi saapuvien ja sieltä maksettavien laskujen vastaanottamiseen ja maksamiseen. Archimedes on ensisijaisesti tunnettu helppokäyttöisyydestään, mutta helppokäyttöisyys on monesti vain puhetta. Nyt onkin sopiva aika katsoa, miten Archimedesilla luodaan ja lähetetään lasku. Tämä lasku oli lähdössä minulle tutulle asiakkaalle Beringecatering. Jos mulla ei olisi sitä yhteystietoa, niin täällä voisin niitä hallita ja lisäillä. Ja sitten seuraavaksi lisätään laskulle laskutettavat asiat. Mä lisään ne nyt aiemmin tallennetuista laskuriveistä tuoterekisteristä. Tässä tapauksessa viisi tollasta pussia yrttisuolaa ja sitten lähden laskuttamaan sen. Tämä lasku on lähdössä verkkolaskuna, jotenka tuosta sitten lähtee. Ja kun lasku on laskutettu, niin mä löydän sen täältä laskuluettelosta, jossa mä voin hallita näiden laskujen maksun tilaa tai tuoda sitä viiteä pankista. Tuolta löytyy sitten näistä laskuista kaikista myyntiraportti. Ei ollut sen monimutkaisempaa. Myyntilaskujen lisäksi hallitset samassa paikassa myös ostolaskusi, eli sinulle saapuvat laskut. Saat sitä varten itsellesi verkkolaskuosoitteen ja senkään käyttö ei ole vaikeaa. Ja senkin helppous on hyvä katsoa. Ja mulla onkin täällä yksi verkkolasku, niin mä voin samalla näyttää, että miten se käsiteltäisiin. Eli laskun saa tästä nyt tarkasteltua, katottua, että siinä on kaikki niin kuin pitääkin. Ja sitten kun on valmis sen maksamaan, niin mä voisin mennä joko tällä laitteella verkkopankkiin ja ottaa tuosta vaikka virtuaaliviivakoodin. Tai sitten kännykällä ja verkkopankki auki. Lukisin tuon QR-koodin, joka kertoo kaikki maksun tarvittavat tiedot. Vahvistan sen maksuun. Ja silloin se lasku maksetaan eräpäivänä. Sitten mä verkkaan sen täällä maksetuksi ja pystyn sitten katselemaan kaikkia mulle tulleita laskuja. Eli isolta Arkkimedes, yrityksen kaikkien laskujen käsittelyyn, myyntilaskut ja ostolaskut. Saat sen saman tien käyttöösi. Muutamassa minuutissa oot pisteessä, missä pääset näitä kaikkia käsittelemään. Tervetuloa!